Sprchuju, sprchuju se rád, se sprchuju ráno. Většinou si dávám vlažnou vodu a na závěr studenou. Vždycky se sprchuju večer. Nerad chodím do postela nevysprchovaný a občas se sprchuju ráno. No, tam, tam se to potom dělí na ty dny, kdy vlastně to večer nezvládnu, takže se sprchuju pak ráno. Ale jako, je to lepší jako sprchovat se večer. Já nemám ráno čas na sprchování, takže si umývám vždycky večer před spaním. Já se sprchuju ráno i večer, protože ráno to mám po tom tělocviku, kdy člověk je takový splavený, úplně mokrý, spocený. A, a večer je to spíš kvůli tomu, abych jako nějak nabudil mysl, že se mi ještě nechce spát, takže večer pro mě bylo třeba v 8, že to tělo ještě může fungovat.